I mange år har jeg gitt studentene mine oppgaver der de skal lagdele bilder og da spesielt gitt oppgaver der jeg har bedt de klippe ut sig selv og sette sig in på et kjent offentlig sted. Jeg tänker at dette har en fin funktion i undervisningen med effektive reiser med eleven der eleven kan plassere sig i begivenhetenes centrum. Det har vært relativt vanskelige oppgaver i Photoshop eller Gimp, men nå har det kommet en fantastisk programvare som gjør dette her veldig kjapt og veldig enkelt for oss. Tjenesten heter Remove BG, og du finner tjenesten på eh, denna internetadressen her, remove.bg, og det står da selvfølgelig Remove Background, som er dette her. Hvis du se på dette bildet ved siden her eh, av denne bilen, så fjerner man da bakgrunnen ganske raskt og effektivt. Dette er egentlig en betalingstjeneste som du får mer funksjonalitet i hvis du betaler for den, men jeg tenker for elevbruk så er det grejt å bruke tjenesten, og det som er fint er i forhold til GDPR og ikke å ha en konto der, så lagrer du ikke data om eleven, for du får nemlig sluttproduktet rett ned til din datamaskin uten å måtte lagre noe i skia. Da skal jeg vise hvor enkel den tjenesten fungerer. Du velger «Select photo», og da velger du det bilde som du skal ta utgangspunkt i og fjerne bakgrund på. Här har jeg et bilde av meg selv som nå lastes inn, og her har den allerede tatt vekk bakgrunnsherdet. Av en eller annen grunn så snudde den opp ned, det vet jeg ikke helt hvorfor. Og da kan jeg nå videre gå til «Edit». På Edit så kan jeg velge om jag skal ha en farget bakgrunn, for eksempel hvis jeg skulle ha en blå bakgrund på denne måten. Men det som kanskje er enda litt mer spennende, det er dette här med å velge et bilde. Og här kan du enten velge ferdig lagde bakgrunner, eller du kan laste opp ditt eget. Jeg velger Select a photo. Og går in och velger et bilde av New York, och så trycker jag på åpne. Og som dere ser nå, så ser det jo ut som om jeg står og tar et selfie foran en, en båt på utsiden av New York. Nå trykker jag på OK og så trykker jag på Save. Det som skjer nå er at nå lastes dette bildet ned til min datamaskin. Den legger seg i nedlastinger og der kan jeg nå gå og så kan jeg dobbeltklikke på det. Og nå har dette blitt et bilde som er sluttproduktet og kan for exempel brukes i historie om da jeg var i New York.